Digimuutused ettevõttes Digitehnoloogiad on jõudmas kõikele. Täituma hakkab ennustus, et iga ettevõtte on varsti tehnoloogia firma. kasvava suurandmete hulga analüüsimine aitab leida mustreid lendikäitumises ja teha tõenduspõhised otsuseid. Tehisintellekt ja teised masinõppesüsteemid aitavad leida mustreid ostukäitumistes. Täiendatud reaalsus lisab kaameraseadmetele infokihte ei saab ellu viia ainult läbi tarkvara. Juht on selle elluviimise juures otsustaja ja tal on vaja aru saamist tarkvara võimalustest, piirangutest ja protsessidest. Töötasime välja üheaastase magistriõppekava spetsiaalselt neile juhtidele ja juhtivtöötajatele, kes tegutsevad väljaspool IT-sektorit ning seisavad ühe tihedamini valikute ees, millisele digitehnoloogiale panustada. Mõeldakse, et järgmise 40. aastaga juhtub elus rohkem kui viimase 400 aastaga. Digimuutused ettevõttes on üheaastane magistrikava. Õppetöö toimub peale lõunasel või õhtusel ajal kahel päeval iga nädal või üle nädala. Korraga on käsil vaid kaks-kolm ainet, mis läbitakse kaupa. Digiga on nii, et kui teie ei tegele digiga, siis tegeleb digi teiega. Konkurentide klientide näol. Õppekava läbinuna oskad paremini suunata digiarengutest ajendatud muutuseid oma ettevõttes ning suudad neid oskuslikumalt ära kasutada. Mõistad, millised globaalsed digitrendid mõjutavad sinu ettevõtte majandusaru pikemas perspektiivis ja millised otsuseid peab täna tegema, et nendeks muutusteks valmis olla. Digitaliseerimist ettevõttes peab ja saab vedada ainult ärijuht. Selleks, kuidas seda teha, on vajal ka ärijuhi lõpida. Digimuutused ettevõttes on just see magisteriprogramm, mis on mõeldud teile, kallid ärijuhid.